What? اشتركوا في القناة رب ربنا رب ربنا رب ربنا رب ربنا على هيك نعم ورزخه من الذنوب العب شغل <تصفيق> وما يبقى على الله من شيء في الارض وما في السماء <تصفيق> ربنا انا اعمل ايه يا خوي حبيب قلب وانت طيب يا حبيب <تصفيق> قلب اقول لك الحمد لله والله يدينا عطا <تصفيق> ما What? استمعنا الى حديث الاسلام الى ايات الله البرينات تلاعن مسامع حضراتكم ذلكم القران الكريم وقال لزعره في في الوطن العربي والعائله الإسلامي الاسلام فضيله القهر الشيخ خالد عبد الشحناء القلب جمهوريه النص العربيه والبوقين بتلاعب